ඊළඟට අක්තරම ඊයේ මං හිතන්නේ මන් දීකින් දීකටම මන් වතුරු සම්බන්ධව ව්‍යාපාරයක් කරනවා මන් ඒ කරත් මේ තමයි මන් දැනුවත් කරා මේක ලංකාවේ කිසිම බලත් ආයතනයක මේ සම්බන්ධව මේ නියාමනයක් මේක නියාමනය කරන්න දෙක මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ 2015. හැබැයි 2015 ඉඳලා කරනකොට මන් එදා ඉඳලා මේ සභාවට කිව්වේ මේක නියාමනය කරන්න මේ එක එක ආයතනවල වතුර සම්බන්ධ නියාමනයකරන ආයතන රජින්පත් කරලා තියෙනවා ප්‍රජාතේර වියපති දෙපාර්තමේන්තුව ජල සම්පත් මණ්ඩලය ජාතික ජලසහයතන මණ්ඩලය ITI ආයතනය ඊළඟට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය කියන්නේ තව මේ වගේ ආයතන ගණනාවක් මේ මේවටපත් කරලා තියෙනවා ඒක මේ ආයතන ගණනාවම එක එක નીતિරීති ගැසට් කරලා තියෙනවා નીતિગત කරලා මේවා න්‍යාමණය කිරීමෙන් තමයි අපි යම් කිසි}\,\text{කාරණයක් ඕනම}\,\text{කාරණයක් නීතියක් එක්ක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ විශේෂංගයක මං නිකං උදාහරණයකින් කිව්වොත් මත්යන් මියසපාවු කිද එබැයි මේ මත්යන් අනිසි ආකාරයෙන් නැත්නම් කතිප්පු විදියට යොදවන්න වෙන දුත් මේවා බීලා මිනිත්තු මනරනවා ඒ නිසා තමයි රජයෙන් මැතිපත් වෙලා මේකට ප්‍රේමිතියක් දීලා මෙන්න මේ ප්‍රේමිති සහගත මাদ্রවිපා විචිතරන්ද කියලා නීතිගත කරලා මේ බාරවල ඉන්නවා. මේක තමයි නීතිය. වැඩි කතිපිතේ පොරලා ද කියලා මිනිත්තු මරනවා. ඒක වලක්වන්න තමයි මේක දෙනක් මේ හැම දෙයකම මේ තියෙන ජලය සම්බන්ධ 1980ේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලෝකෙටම දීපු නීතිය. ඉතින් සමහර රටවල් මේක පිළි අරන් තියෙනවා. කරලා නැහැ. අබැයි මේක ලංකාවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ ආයතනය මේ තියෙන මේක මේ රජය සහ ජනතාව දැනුවත් කරලා තියෙන මේක අපිට වෙබ්සයිට් වලට කියලා මේක බලන්න පුළුවන්. මේකේ මේ මේකත් මම සභාව ගත කරනවා මේ මේ ගැසට් එක මම දුන්න සභාවට ඊළඟට අපි ඊයේ කතා කරන උඩත් මේ ජලය ගිරියන වාජනය පිළිබඳව ගැතුකාරී සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක පිළිබඳව 2015 ජූනි 15 වෙනිදා නිකුත් කරලා පිටුපු ජනසමාධිපාල තිරසෙනුවත්. તો මේකට 2021 ජනවාරි 2021 නැවත ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා මේ ආහාර ප්‍රියාදාමම ඒ අදාල ප්ලාස්ටික් වර්ග බොහොම දවයිත කරලා තියෙන එක පිළවෙද්ද ගැසට ටිකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ පරිසරรัත් එක්ක තමයි මේ භාජන භාවිතා කරන්න කියන්නේ. ඉතින් ජනතාව දැනුවත් නැහැ. අපි බලන් ඕන්නේ ව්‍යාපාරික ක්‍ෂේත්‍රයේ එක්කෙනෙක් විදිහට නැත්නම් සමුන්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ජනතා වදීහද කිනු කාරණා විතර අපිට නිසා අපි ජනතාවගාපතේ හිටගන්නවා නම් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සභාවේ වකකීමෙන් නම් අපි මේ නීති නීති නියමනේ කරන්නේ ඊළඟට මම ගිතන්නේ ජල සම්පත් මණ්ඩල ජල සම්පත් ප්‍රවාහන මණ්ඩලෙ මොද්දවි නිකා ජල ඒ දි විශේෂයෙන් මම එක කාරණාවක් විතරක් විතර කතා කරන මේ තියෙන ජාතික ජල සම්පත් හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජලයේ සාර ජලයේ පිරිපහදු කිරීමේ පිළිවන්දු විකුත් කළ තියෙන පරීක්ෂණ වාර්තාව.තර විශේෂයෙන් ජල සම්පත් තව වතුරත් එක්ක ක්ලෝරින් මිශ්‍ර වුණාම H2O කියන වතුරේ තියෙන සංවිතියත් එක්ක ක්ලෝරින් CCl2 එකතු වුණාම අනිවාර්යෙන් HCl හැදෙනවා. මේ තියෙන මේ හැදෙනවා කියලා ඒ걸 ගාර්තහම කියනවා. මිනිස් ශිරරට HCl කියන ආම්ලික එක දිගින් දිගට භාවිතා කරන නිසා අපේ ශරීරයේ තියෙන හින්දිය ඇතුලේ තියෙන ෆයිල මේකට කොච්චර ක්‍රිටිකල් විදිහට බලපානවද කියන පිළිබඳව වෛද්‍යවරු කවුරුත්ක් මෙතනින්. ඇත්තටම ශරීරයේ තියෙන සයිල ප්‍රකොටිගානක් තියෙන සයිල මේකට සංවේදී වුනහම ඒ සයිල අකාර්මණී වෙනවා, නැරෙනවා, වෙනත් අතුරු ආබාධවලට යනවා. මේක මේ පිළිබඳව සමාජය දනුවත් නැහැ. 20 අවුරුද්දේදී මේ වෝටර්බෝඩ් එකෙන් එන වතුර පිළිබඳව මට ගැටලුක් වතුර සම්පලයක් අරන් ගෙහෙල්ලා තෝ ජල සම්පත් මේ වෝටර් බෝඩ් එක තිබ්බේ යලහරපත් මම එතෙන්ද අරන් ගෙලලා ඒ ජල ස්ථාන අධිකාරිය දිර්පත් දිර්පත් කරනකොට එතුමා වෝටර් බෝඩ් මේ ඇක්ටිවේට් වෙනවද අපි නිකුත් කරනවා කියලා පානීය ජලය මේක වෙන්න නැති එක පානීය ජලය දෙනවා කියලා ඇක්ටි එකේ අපි මේ ඒගොල්ලොත් මේක අනවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න කියන එක සේසෙම් මාතුණුට සහ මේක ජනතාවට දැනුවත් කරන්න කියන කරුණී තියෙනවා. මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ channel දුරකතනයේ මෙවැනි වීඩියෝ නිතර ගෙනමගෙනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණුපසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයි අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙනම් මතකයතුවේ මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක बेल साल पुनों बला लाइक करला जानना आज दावसक हमेमो में में बेनी वीडियो की ममें हिंदी कारलों कुमारे